Ako biste dodali resurs stranica na vaš e-kolegi, prvo gore desno kliknite na Omogući izmjene. Potom u sekciji ili temi u kojoj želite dodati taj resurs kliknite na dodajte aktivnost ili resurs. U izborniku dodajte aktivnost ili resurs, idete na dno, s lijeve strane odaberite stranicu i skroz na dnu klik na dodajte. Naslov u ovom slučaju će biti upute za pisanje pro seminara. U opis nećemo staviti ništa. Sadržaj stranice je obično nešto više teksta. Vi ćete taj tekst najvjerojatnije skopirati iz postojićeg dokumenta na vašem računalu. Ja sam već otvorio jedan Word dokument u kojem stoji ono što bih želio staviti u taj dokument. Označim to što želim prebaciti u stranicu. Copy i paste. Tu i tamo moram maknuti koji razmak viška po visini, znači koji enter. Ali u načelu zadržale su se e, sva formatiranja, znači naslovi, podnaslovi, e, liste e, popisne koje imaju točke, znači ovaj bulleted lists, sve je Zašto je stranica bolja u odnosu na isti takav Word dokument koji biste stavili na... Sustav omega, zato što se e, odmah prikazuje u omegi, ne mora se otvoriti u zasebnom programu za pročitati i pregledati, što je pr kao prvo dobro za mobilne uređaje, a isto tako i za čitače ekrana koji koriste naši slijepi i slabovidni studenti. Idete skroz na dno, pohrani i prikaži. Ovdje je naša stranica, izgleda Slično onoj koju smo imali u samom Word. I to je to.